Це може пізяти кількітку від болтника. І не більше. Поставайте, постривайте. Скажіть мені тільки одну річ. Де ж це відбувалося на північній хворі було схоже на мару? Ну, нормально, нормален це я лише то, що не нажає. За сценарієм, у цьому епізоді льодоруб Крістоп намагався купити моркву для свого оленя-свина. Цю роль виконують два актори. Один із них – Роман Падура. Він допомагає Анні. Анна – це принцеса Арендела, молодша сестра головної героїни Ельзи. Він їй допомагає протягом всієї вистави знайти Ельзу, щоб вона з нею поговорила, владнала свій конфлікт, який виник в неї з сестрою. І, по ходу цього, їхньої такої авантюри, цієї подорожі, вони закохуються. Кристоф в Анну, Анна в Кристофа. Роль сестри головної героїні Анну виконує Наталя Цимбаліста. Актриса каже, її персонаж веде всю казку, так як шукає свою сестру, щоб їй допомогти. Це такий досить емоційний персонаж, того на неї йде багато сил, багато затрачається часу, треба встигати і емоційно підлаштувати себе, ну і, звісно, дикційно. Того, що є текст, який потрібно і швидко проговорювати, і щоб він був зрозумілий. Виконавець ролі Ельзи, акторка Катерина Бортнічук каже, її героїня – це досить нестандартний образ. Вона, з одного боку, ніби схожа на Снігну Королеву, але вона добра, вона ну. Вона така незвичайна дівчина, в неї є дивна магія, якою вона не може на початку, вона не може нею управляти. От, а потім вона ну, завдяки любові, вона все-таки. Святку вона заморожує своє королівство, потім вона його розморожує. От, але ну, досить нескладний трошечки такий образ, тому що насправді вона кажу, вона не є така жартовність. Казка, яку ставить на сцені театру ім. Михайла Старицького, це адаптація відомого бродвейського музиклук Крижане серце і відомого мультфільму Крижане серце розповідає режисер-постановник вистави Дмитро Об'єдніков. Автор адаптованого сценарію Світлана Бунзяк, що стосується костюмів, декорацій, то це все а, талановиті художники, художники-постановники театру Містарицького. Тут задіяна майже вся, вся трупа театру. Про доречність постановки у воєнний час Наталя Цимбаліста каже. Кожні батьки, навіть військові, які зараз захищають нашу державу, хочуть, щоб у їхніх дітей було свято. Тому, напевно, казка «Крижане на серце» про магію зими, і, взагалі, це, мені здається, зараз одна з найулюбленіших казок дітей, про те, щоб хоча б подарувати дітям, дітям свято. Прем'єра казки Крижине серце» відбудеться в облуму з драмтеатрів ім. Михайла Старицького 18 грудня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.